وحصريا استديوهات همسة فرح هاجس والشعر برق في سماع والفرايد مزنة هلت برد ملقا ملقا وكل بيت له رموز ومعنى وندار القيفان بالشعر اعتمد وندار القيفا هب الشعر أعتمد حاجسي والشعر برق في السماء والفرايد مزنت من برد الله الله وكل بيت له رموزه معنا من الكيفان ركبان بشعر أعتمد في مدى يحزم الحروف طلا بنت محمد بالك مهرة والمدح فيها مبتدا والكرم والطيب فيها ينوجد والكرم والطيب فيها ينوجد والقبال السمح اخلاق ونزاه والفحول الطيبه ما حد شهرتك بسناب زاد في حلال ومحتواك الزين كل اللي شاهدته بنت شيخنا الله يطيب فراه جنة الفردوس ينعم في رغد محمد لكل طيب احتواه والمصاعب لكبرت حل العقد والمصاعب لكبرت حل العقد هاجسي والشعر برق في سماه، والفرايد مزنت انهلت قرد وكل بيت الله رموزه ومعنا من الدار الكيفان بالشعر اعتمد في مدايح ريم الحروف طراز محمد بالكرم ما ببعاد، مهرة والمدح فيها مبتدى والكرم والطيب فيها ينوجد والكرم والطيب فيها ينوجد والقبال السمح واخلاق ونزال والفحول الطيبه ما حدا نجحت شهرتك بسناب زاد في حلال ومحتواك الزين كل اللي شاهدته بنت شيخنا الله يطيب ثراه جنه الفردوس ينعم في رغد محمد اللي كل طيب احتفل كبرات حل العقد العقد. والحصري في عالم <تصفيق> الصوتيات ليس الوحيدون.